جنابِ لقمان, کون ہے حکیم ہے حکمت اللہ تعالیٰ نے جناب الکمان کو دی ہے کہتے ہیں کہ یہ جناب لکمان کسی کے یہاں غلام ہے کسی کے غلام ہے یہ جناب الکمان کا جو مالک ہے اس کا یہ رویہ ہے اس کا یہ وتیرا ہے یہ جو بھی اچھی چیز جو بھی لذیذ غذا ہمیشہ بہترین کھانا لکمان کو پہلے کھلاتا بعد میں جو لکمان سے بچتا وہ خود کھاتا یہ احترام کس بنیاد پر ہے یہ حکمت اور عزت مقام اور منصب سے نہیں ملتی ہے بلکہ عزت اللہ کی بندگی سے ملتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے تو علمشا وہ تو عزت کمانے سے نہیں ملتی ہے عزت وہ دولت اللہ نہیں دیتا یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن عزت کردگار سے مخصوص ہے اس کے رسول کے لیے ہے یا پھر مومنین کے لیے ہے دنیا میں انسان سب کچھ کما سکتا ہے لیکن عزت کما نہیں سکتا عزت اللہ نے مومنین کے لیے مخصوص رکھی ہے تو لہذا یہ جو عزت تو خاندان کی بنیاد پر نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے علم کی بنیاد پر دیتا ہے جناب لقمان غلام ہے مالک کا رویہ ہے پوری توجہ اس واقعی باپ ذہن میں رکھیے اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں بہترین کھانا پہلے لقمان کو کھلاتا ہے بعد میں جو بچتا ہے وہ خود کھاتا ہے ایک دن اس مالک کے لیے بہترین لائے گیا مالک نے خود اپنے ہاتھ سے خربودہ کاٹا اور کاٹنے کے بعد ایک ایک پیس ایک ایک بھانک جناب لقمان کو دیتا ہے جناب لقمان پڑے اطمینان سے اس خربوزے کو کھا رہے ہیں اور ظاہر یہ اور ہو رہا ہے جناب لقمان کا چہرہ دیکھ کر مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ خربوزہ بہت شیرین ہے اسی وجہ سے اتنے مزے سے یہ جناب لقمان اس کو کھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ سترہ پھانکے مالک نے لقمان کو دی اب یہ چاہتا تھا کہ دیکھو یہ خربوزہ آخر ہے کتنا میٹھا آخری جو پھانک تھی اپنے منہ میں رکھا جیسے منہ میں رکھا فوراً تھوک دیا پوری میں رکھا ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو میری زبان پر کبھی شکوا نہیں آئے گا بلکہ ہمیشہ شکر ہی شکر رہے گا اگر جواب کو سمجھ گئے لکمان کے مالک اتنا کڑوا خربوزہ میں ایک سیکنڈ بھی دہن میں نہیں رکھ سکتا تم نے سترہ اتنے سے کھائی کہ گویا اس سے میٹھا خربودا. تم نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا لکمان نے جواب دیا. مالک اب تک جو ہے. اچھا ہی اچھا تو ہے. ارے کیا ہوا جو ایک مرتبہ کڑوا خربوزہ ابھی تک تو اب تک تو اچھا ہی اچھا کھلایا تھا یہ شرط بندگی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تمام نعمتوں کو اللہ نے رکھے تھے حالات تو اب تک اچھے ہی اچھے رکھے تھے کیا ہوا جو ایک سال خراب ہو گئے